الاليه مرحبا بكم على صفحه ترسانة يمكنكم ايضا متابعه تسجيلاتنا والمقالات الكامله على موقع ترسانة دوت نت لطالما كان العراق يمثل نموذجا نستحضره في الذاكرة الجماعية عندما نتكلم عن الجيوش العربية الأقوى والأكثر تأثيرا وكان طموحا في أهدافه لإنشاء صناعة عسكرية وطنية لكن كم الكل يعلم أن هذه الصناعات والمشاريع تعطلت بعد حرب الخليج الأولى في التسعينات بسبب العقوبات الدولية الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 لم يقضي فقط على ما تبقى من الصناعات العراقية بل حاول أن يحول المنهج التسليحي للعراق إلى الاتكال على واشنطن لكن هذا لم ينجح طويلا بسبب امتناع الولايات المتحدة عن بيعه ما يحتاجه العراق فعلا وباعته العتاد الذي تراه هي مناسبا ولا يكسر التوازنات الاقليمية من هنا جاءت حاجة بغداد لتنويع مصادر التسلح وإعادة إنشاء صناعة دفاعية في هذا الصدد بحث رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي مع وزير الإنتاج الحربي الباكستاني التعاون في مجال التصنيع العسكري وذكر بيان الهيئة في 15 أيلول سبتمبر الماضي أن وفدا من هيئة التصنيع الحربي برئاسة رئيس الهيئة قد زار باكستان لمدة ثلاثة أيام إطلع فيها على الإمكانات المتاحة في مجال التعاون في الصناعات الحربية والتقى مع قائد الجيش وكبار قادة الجيش الباكستاني والفنيين المختصين في عدة مجالات وزار المصانع العسكرية الباكستانية وقد أبدى الجانب الباكستاني استعداده الكامل لنقل التكنولوجيا والشراكة مع العراقي في هذا المجال واللي تنفيذ هذه التفاهمات وقع الجانبان محضر اجتماع تفصيلي مع جدول زمني للبدء بشراكة استراتيجية تبدأ من نقل التكنولوجيا وتنتهي بإنتاج محلي للاعتداء الأسلحة والمعدات التي يحتاج لها الجيش العراقي والقوات الأمنية فما هي المنتجات الباكستانية أو التقنيات التي تستطيع إسلام أباد نقلها لبغداد؟ مع عدم توفر المعلومات الرسمية حالياً نستطيع استنتاج بعض الفرضيات المنطقية انطلاقاً من الحاجات العراقية وما ممكن أن تغطيه الصناعات الباكستانية في المجال الجوي مثلا العراق بحاجة لاقتناء أو تصنيع لكل مكونات القدرات الجوية ومن الممكن أن تعرض باكستان على العراق بيعها طائرات جي أف 17 وخطوط لإنتاجها كما فعلت مع مصر ولكن هذا السيناريو التصنيعي يبدو لي صعبا لأن العراق يفتقر إلى بنية صناعية في مجال الطيران ربما من الأسهل اللجوء حاليا إلى تصنيع الطائرات المسيره وشراء مسيره شهبر الباكستانيه كما فعلت الجزائر. في المجال البري وبعد توقف إنتاج دبابات أسد بابل التي استنسخها العراق من التي 62 السوفيتيه والبنادق الآليه المستنسخه من رشاشات الكلاشينكوف والدراغونوف ربما سيلجأ العراق إلى تصنيع الدبابة الخالد الباكستانية التي صدرتها باكستان إلى السعودية وغيرها من الأسلحة البرية هنالك مجال آخر لم يهمله العراق وكان سباقا فيه هو مجال الصواريخ الباليستية أول دولة استخدمت الصواريخ لتدك المدن المعادية في حرب حديثة هي العراق عندما كانت تقصف العمق الإيراني في الثمانينات واشتهر العراق بتصنيع الصواريخ المشتقة من صواريخ السكوت بي والسكوت سي كما انه طور بعدها صاروخين ارض ارض هما العابد والحسين لم يعد هناك صناعة للصواريخ البالستيه في بلاد الرافدين وهذا معيق للغاية ان كل دول المنطقة باتت تملك ترسانات صاروخية ثقيلة وقد استخدمت ضد أهداف على أراضيها كما فعلت إيران عندما قصفت القواعد الأمريكية أو قوات داعش والمراكز السرية الإسرائيلية تحت الغطاء الكردي في شمال العراق لهذه الأسباب من المنطقي أن يسعى العراق إلى إنتاج الصواريخ الباكستانية محلياً الصواريخ التي ربما تهم بغداد وتريد أن تنتجها برخصة من إسلام أباد هي أو من النوع المجنح أي صواريخ جوالة كصاروخ بابور أو من نوع باليستي كصاروخ شاهين وصاروخ خوري سنحاول في مرحله قادمه ان نقدم لمحه عن مواصفات السلاح الباكستاني وخاصه الانظمه التي سردناها والتي قد تهم العراق او دولا عربيه اخرى. اذا اعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك او زر الجرس ليتم اخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين